كل العام أستاذنا في الصادقيه الله يرحمه الشيخ سيدي حميد النايفر بو الشيخ سيدي البشير والشيخ سيدي ابراهيم حكينا حكايه عايشه راجل اشنيه عايشه راجل المراه اللي يقولوا مسترجله انسى ما هم يبداو في الدار هي ما تقعدش في الدار كيف هاك الجريديه اللي كانت تدور في تونس اليوم جيت لها ولا 4 سنين برك ما عادش نشوفها يمكن ماتت كانت تبدا تدور في الشارع لابس قبقاب وجبه وفوطه بلاسف ساري تبدا تميل وتستعدل الكينها في الدار تمشي لديار لكابر الكول هاي في درسي فلان هاي في درسي فلتان تعرف كل واحد اشكون ابوه واشكون اخوه وولد عمه وولد خالته توقفوا في الشارع تجدوا على امه واش صابت نفسها ومرتو وولدتشي وأخته تحلش مكتوبها تقعد في القهوة كيف الرجاله تركب في فايب بلاش والخلاصه ما يكلمهاش واذا واحد جديد ما يعرفهاش عيط لها البوليسيه البوليس يقول لها هذيك تخلصها هذه زاده كيف ما كانت عيشه راجل اللي يحكي عليها الشيخ الله يرحمه كيف ما كانت اليوم يجي ثلاث سنين في النفيده أمك سالمة الهماميه تبدا قاعده في قهوه للجريان هي والرجال تحكي وتاخذ كلمه وتعطي كلمه وكيف شي ربا في جمال اللي تبدا تدور في الشارع وتقعد في القهوه مع الرجال وتتكلم ياسر دي ملسانها خداء حتى هك العام واحد عنا مذيع في كل نشره أخبار مد وجه يتكلم في جمال سماوه شيروبا نرجعو نرجعوا العايشه قلنا نهار الكل هي في الشارع ومن قهوه لقهوه وكذلك في الليل تصر في القهوه هذيه كيف ما يقولوا في تقريب كيا إزمان حمودة باشا القهاوي إزمانتها يبدأ ثم الفداوي يحكي في قصة راس الغول ولا في العندرية عقاب الليل يقوم يروح وثم اللي يزيد يسارو كانت هي تصر في شوكة حمام الرميمي في قهوة سيدانة ليلة من الليالي الفداوي يحكي حكاية مرعبة جنود وخوال وهوال وخوف وعفارت بعد ما مشي على روحه قعدوا الجماعة يتفكروا في اللي كان يحكي فيه وهذا شي يقول وهذا شي يقول واحد مفجوع واحد خايف وواحد قال انا ما نخافش قالت امك عايشه راجله مربيه شنو لي في الدنيا ذي خوف انا ما قالولها قالوا عجيب عمرك ما خفت من حاجه انت يا قالت عمري ما خفت من شيء هذا صدق هذا كذب حتى قالوا خاطرها قالت حاضر باش اشنو بداو يفركسوا عليها مشي خاطرها حتى قال واحد الخربه الليله بيتين فيها سته ايش نيه هذي الخربه كانت زمانتها المشنقه منصوبه في باب السويقه يشنق الواحد قدام الناس ويخليه معلق كيف تعشي العشية يهبطوه ويحطوه في معصره قديمه يمكن تثبت حتى على زمان الرومان خاربه ما يعرفوش حتى شكون مواليها وين توه هيك الاحوان تمتعها نجاره اي يا سيدي فين قهوة البوسطة هاك الخربة مازال فيها باب يحلوا لبيب يدخلوا هاك المشنوق يردوا عليه الباب ببيته ثميكا وغدوكا يجيو يهزوه ويدفنوه عاد واحد قال الليلة ثمة ستة بيتين في الخربة معناها ستة شنقن هارتها وفي المغرب هبطوهم وحطوهم في الخربة حتى الغدوه ايقلها تمشي لهم قالت نمشي تحل الباب تدخل تقف عليهم وترجع قالت اي نعم قالوا تي ماك تكذب انتي تنجمه قالت جربوني قالوا يمكن تحل الباب وتقف وراه ومنها تخرج تجري وتقول دخلت وقفت عليهم قالت لا لا ندخل عليهم قالوا لكن شنو الاماره اللي أنتي دخلت عليهم قال تعطيني حاجه نحطها بحذاه قال واحد ماكترميها من بعيد وتهرب قالت مالاش نعمله منها واحد طلعب فكره قالها نطيبوا طنجره تحسو تدخل أنت بهك الطنجره في يدك وكل واحد من هيك الموت تحلو وتحط له مغرفه تحسو مويس خايلة صعب عليها ياسره وهذي شكون يقدر عليها في هيك الظلمه واحد مشنوق مش حتى ميت ميت تربي راهي لعبابس دايره بيه وباش تقرب له زاده وتحلو فمه وتحط له مغرفة تحسو هذه عمرها ما تتصور في العقل لكن هي قالت نمشي قالوا وا الحسوم ماله هي دارها قريبه قالت استناوني ربع ساعه نحر وترفع حسو يخش نو ابوه هو وقامت ومشت وقعدوا هما زعما تخاف بالك مشات لدارها وتغم على راسها وترقد وتنفخنا قال واحد لا لا قال قوي هذه عزوزة جهنم لازم توجي واحد منهم مكسر اذني واحد بايع براسه معناها ما, ما يعرفش الخوف كيف انه هو دارها شيلة وميلة قال أنا الليلة إلا ما نعمل لها عملة تتنسخ في الكتب والراجل لحقيقة راسه صحيح وما يخافش قال لهم انا باش نمشي قبلها نقعت في وسط الموتى وقت اللي تجي نقوملها لها ونفجحها وقام مشي دز الباب تخلى الخربة مشي للبيت اللي فاها الموتى ممدودين جا في وسطهم وتمد بعد حصة خلطت هي في يدها قفة فيها طنجرة بالحسو ومغرفة اي قالت لهم هاني ماشية كل واحد نحط المغارف حسو في فمه وغضو الصباح يمشي وقلبه كان نقيته في فارغين ربحته وكان كل واحد فمه مليان بالحسو ورأس الجاه ما نكمل نهار إلى بتقريتة جديدة على رأسي ما على خاطرهم خاطرينها بتقريتها يشريوها لها وقامت دوقة دوقة وهما في جرتها من بعيد دزت باب المعصرة دخلت وفي نار في يدها خاطر زمانتها لثم ضو في جيت لا شيء وحتى وقت اللي تدخل ظلمة حتى الموتة ما تشوفهمش البيت اللي يحطوا فيه الموتة وقتها شكون ما يعرفهاش هيش مشاتلها مقابلة وهي تتكلم وحدها وتتكمر وين هم هالعياق وليداتي لو كان ما عملتوا راه ما يجرى لكم هكا لوهم وصلين انفسكم حتى رساتلكم بالمشنقه ولا والفضيحة يا رب اللطف وجات للولاني حطت الطنجرة بحذاها والفنار عند راسو جد باش تحلو فمو لقات سنيه هو الميتة فمو يتحلى قالت حتىنا انا زاد نسيت الميت فمو ما يتحلش على كل حال كل واحد نحلو شفيفو ونصبلو مغرفة ما كانش التقريطة والله ما نشوفها وعبات مغرفة وصبت هالو ونقلت للثاني هي طبست عليه وخينا الممدود في الوسط هزرس وقال لها وانا دوات هاك الكلمه هذيك في والمعصره فارغه والصدام تاعها قوي والليل سماع هو يسخيله باش تتفجع ما في عينها بلة ياخي لا تفجعت لا شيء قالت له استنى حتى يجي طريقك ما تعرفش تصبر اللطف يا ربي ها هيك الزربه متاعك وصلتك للمشنقه وحطت مغرفه للثاني وللثالث والرابع والسادس والسابع قالت اه هما قالولي ستة اتهام سبعة آية كملتو وخرجت تلقات الجماعة واقفين تحت الحيط كيف شافوها تفجعوا قالت لهم سبعة راهم مش ستة يا غشاشين كيفاش يعيش قالت وجه سبعة سبعة أي سبعة وحيد منهم عامل روحه قبيح قال لي وانا قلت اصبر يجي طريقك والله ما عطيته لك كيف جاء طريقو، لهو خين منهم قالوا لها صح عليك التقرير تربحتها غدوة تكون عندك لكن وين وفلان شبيه مخرجش قال تما فلان قالولها السابع قالت بربي تتدك ميت مزال بشي خرجي لكم قالوا يندرائش وقعلوا هذايا؟ ايا ندخل نشوف ويه دخلوا بفنارهم يلقاوهم سبعة ممدودين وصاحبهم في الوسط العينين محلوله مزغزغا والوجه أصفر وجهه ميتة طبسوا عليه مسوه القاوه بارد سكة ميت كان باش يفجعها، ياخي كيف قالها وانا قتلو اصبر، تفجع هو وشق شاقة وحدها طلع <تصفيق> طلعت روحه.